حلقه النهارده هتكون من غير اي حرق لاحداث الموسم التالت من مسلسل سترينجر ثينجز لكن اكيد هيكون في حرق لاحداث المواسم السابقه اللي سبق واتكلمت عنها قبل كده حاسس قلت الكلام ده قبل تمام اوكي اه <تصفيق> الموسم التالت بتبدا بمرور السنه كامله بعد احداث الموسم التاني والله قلنا كده قبل كده يلا الاولاد بداوا يعيشوا حياه طبيعيه في اجازه الصيف ويستمتعوا بيها وفي نفس الوقت بداوا يكبروا شويه باور عايش حياته الطبيعيه والعاديه جدا ولكنه حاسس بشويه من الانزعاج بسبب علاقه ال ومايك اللي بتتطور اكتر واكتر جويس رجعت لحياتها كمان ولكنها حاسه بشويه من الحزن بسبب فقدان باب من الموسم اللي فات وائل الحال وان الكل منشغل بحياته الخاصه وانهم ما بقوش يتجمعوا زي الأول نفس وقت إحساسه إن الديماجورجان هيرجع في وقت قريب جدا وبشكل أعظم وأقوى من الأول أو كما يسمى يعني سالخ العقول رغم إغلاق ال البوابة الموسم اللي فات خاصة بظهور العديد والعديد من المواقف والحاجات الغريبة في الوقت ده تخص المركز التجاري وتخص جهات تانية فتراي ايه اللي هيحصل؟ واجهت عجائب كتير ومفاجآت اكتر الموسم ده، وواجهت حاجات كتير كمان مدخلتش دماغي، لكن برغم كده انا مقدرش اقول ان هو موسم مش كويس، بما اننا كده كده هنعمل موسم تالت، وبما اننا كده كده معانا ما يكفي من الممثلين والكتاب والمخرجين والفتره الزمنيه المفتوحه جدا واننا مش مستعجلين، فيا بيلزمنا قصه كويسه نمشي عليها، وقصتنا برغم ما فيها من لخبطه وتعقيد على فكره ما كانش ليه اي لزوم خالص برضو ما اقدرش اقول انها كانت وحشه لكنها ما كانتش من احسن الحاجات اللي شفتها الموسم ده كان علشان ما حدش يفهم حاجه المسلسل حلو انا بس واخد بالي من سيناريو معين وما اتمنىش ابدا انه يكون صحيح بدأنا نكرر حاجات كتير وبدأنا نفتح ملفات كانت اوريدي اتقفلت وما كانش فيه اي داعي لفتحها تاني زي بالظبط قصه عوده الديماجورجن او سالخ العقول دخلنا هاري بوتر بشكل ما يتوصفش كل شوية لورد فولدمورت هاز ومحدش مصدقهم الا اللي معاهم في نفس الموضوع نتفليكس بدأت بكل صراحة وبكل صدق تستخدم المسلسل علشان تبيع ولكنها استخدمته صح وعرفت تحسبها صح برضو وأنا ماليش حجة، لكني معرفش أقنع نفسي إن أنا مكبر دماغي عن القصص اللي كل شوية تتفتح وتتقفل دي، الموسم التاني سابنا مع نهاية جميلة جدًا قفلنا بيها فصل لطيف وكويس وكل الحواديت اتقفلت، بس لا مؤاخذة احنا لينا في موسم كمان، زي بالظبط اللي حصل في مسلسل لا كاسا لما عملوا موسم تالت رغم إن إحنا خلاص قفلنا بموسمين حكاية دار الساك الأسبانية وكله خرج واستمتع بحياته، لكن إحنا سوري عايزين نعمل موسمين كمان وعجبونا الحقيقة علشان المسلسل كان بيبيع وخلينا نتراهن كده لو الموسم الجاي في Stranger Things طلع كويس مش هيكون الأخير الله إني أشتم رائحة نفس المنحدر اللي أخده مسلسل 13 Reasons Why مسلسل المفضل في فترة ممكن يكون still قدل يعيد ويعيد ويعيد ويسحب ويسحب ويسحب لحد ما وقع وقعه جامده جدا لما وقع خلاص كفاية 4 سيزون ده كتير وتكهنات اكتر على موسم اساسا حلو وكل حاجه يلا مش مشكله الموسم ده ركز بشكل كبير جدا وبشكل اساسي على الرومانسيه اللي تجسدت في علاقه مايك وال وتجسدت كمان في علاقه هوبر وجويس كانت حلوه جدا على فكره ونجح جدا في ده عجبني جدا التنوع في استخدام الالوان عجبتني الموسيقى التصويريه وان كانت خدت خطوه صغيره جدا لورا عن الموسم اللي فات عجبني كمان التطور اداء بعض الممثلين زي شخصيه هوبر لكن برضو تظل 11 اكتر واحده محببه بالنسبه لي، وان كان البعض الاخر اخد خطوه لورا شويه. كانت بتتخانق مع الديماجورجان يا اخوانا، عجبني كمان استخدام المؤثرات البصريه في تصميم الديماجورجان وتصميم البيئه المحيطه ب ال لما بتدخل في جوه احلامها. عجبني كمان كبر حجم بعض الممثلين زي بيلي اخو ماكس، اصبح فعال اكتر فعلا عن الموسم اللي فات. ويل اداؤه كويس ما اتغيرش كتير، داستن كل موسم بكتشف خفه دمه اكتر واكتر، مايك من الناس اللي اداءها اتحسن عن الموسم اللي فات وفي تصاعد مستمر نانسي اداءها اتحسن مليون مره جدا عن المواسم أو وخصوصا في مشهدها مع ديموجورجن ماكس برضو لسه من الناس اللي دمها خفيف وبدات تبان اكتر الموسم ده وعلى عكس ثوانيات الموسم الثاني الموسم ده كان فيه جروبس كل جروب منشغل بجانب معين من المشكله الكبرى وعجبني كمان التنقل الزمني ما بين كل قصه والثانيه مفيش قصة فيهم بتوحشك، كله أخد حقه بشكل كبير، ممكن أكون قسيت شوية في وصف المسلسل لكن معلش، لسه مسلسل مسلي ولذيذ وليه جو خاص بيه وفيه كتير جدا من المفاجآت خاصة في الحلقة الأخيرة ومشهد إل وهي بتقرأ الجواب ده لوحده حكاية، بس يا ريت ما نكررش حكاية مشهد بعد تتر النهاية، مش هنعمل زي مارفل، وبرغم كل الحاجات اللي قلت عليها الموسم ده كان فيه حبة ضحك ما يتوصفوش، كان سيزون لذيذ. لكنه ما كانش ليه لزوم قوي. سترينجر ثينجز سيزون 3 8.5 من 10 وفعلا متحمس وعايز اعرف الحكايه دي هتخلص على ايه. لو خلصت ويا سترينجر ثينجز يعني طولته جدا بصراحه. يلا في انتظار الموسم الرابع. سلام عليكم. <تصفيق>